AMA – скорочення від Ask Me Anything – це інтерактивна онлайн-подія, де окрема особа або група експертів відповідає на запитання спільноти у реальному часі. У сфері криптовалют AMA є сесіями, на яких засновники проєктів, розробники або ключові члени команди діляться ідеями щодо своїх платформ, майбутніх функцій або галузі у цілому. Ці заходи можуть проходити на різних майданчиках, таких як Twitter, Discord, YouTube або Telegram. Особливості та переваги АМА-сесії Відкритість АМА дозволяє членам спільноти безпосередньо взаємодіяти з керівниками проєктів, розробниками та іншими експертами, що показує те, наскільки команда є відкритою до аудиторії. Це викликає більше довіри з боку користувачів. Інформативність. Такі заходи дають цінну інформацію про внутрішню роботу проекту, його дорожню карту та бачення команди на майбутнє. Про деякі з цих речей ви не дізнаєтесь на сайті чи в соціальних мережах проекту. Нетворкінг. АМА-сесії відкривають можливість спілкування з однодумцями та професіоналами галузі, що також розширює ваше коло контактів у криптовалютному просторі. Зворотній зв'язок Для команди проєкту організація АМА є можливістю зібрати відгуки та пропозиції від спільноти, які можна використати для того, щоб удосконалити свою платформу. Інсайди інвестори та користувачі можуть отримати для себе якусь нову інформацію стосовно проєкту, про яку ще ніде не було оголошено. Це дозволяє бути на крок попереду тих, хто не відвідує такі АМА-сесії. Як отримати максимальну віддачу від АМА? Перед відвідуванням АМА-сесії дослідіть проєкт і підготуйте список продуманих запитань які допоможуть вам глибше зрозуміти платформу чи тему, що обговорюється. Підходьте до сесії з позитивним настроєм і зберігайте шанобливий тон, коли ставите запитання, чи берете участь в обговоренні. А занотовуйте всю важливу інформацію ще під час АМА-сесії, адже про деякі ключові моменти можна забути. Потім на основі записів ви можете зробити висновки на холодну голову, що збереже вас від необдуманих рішень. Якщо у вас є додаткові запитання або потрібні роз'яснення щодо певних тем, ви можете спробувати звернутися до команди проєкту, модераторів або інших членів спільноти навіть же після АМА-сесії. А ще більше про криптовалюти, безкоштовні схеми та проекти для заробітку є в нашому телеграм-каналі. Інвестуй за InvestingHack.